Luo uusi sähköposti valitsemalla valikosta Aloitus ja uusi sähköpostiviesti. Kirjoita vastaanottajan osoite ja viestin aihe. Kirjoita viesti. Muista lisätä viestin alkuun ja loppuun sopiva tervehdys. Lisää kuva viestikenttään valitsemalla valikosta Lisää ja kuvat. Valitse ja lisää sopiva kuva tietokoneelta tai verkosta. Lisää viestiin liitetiedosto valitsemalla valikosta Lisää ja Liitä tiedosto. Valitse haluttu tietokoneeltasi.